הגודל של שתי זוויות של משולש שווה שוקיים هو 3x ועוד 5 מעלות ו-x ועוד 16 מעלות. מיצו את כל הערכים האפשריים עבור x. בואו נחשוב על זה. נסרטט לנו כאן משולש שווה שוקיים אחד, או אפילו שניים, זה משולש שווה שוקיים, כמו זה, וכמו זה. האמת עדיף שנסרטט עוד שניים כאלה זה בגלל שאנחנו רוצים לחשוב כאן על כל האפשרויות השונות, כל האפשרויות השונות. אנחנו יודעים ממה שאנחנו יודעים על משולש ושוקיים, כי זוויות הבסיס תהיídן חופפות, הזווית הזאת יש שווה לזווית הזאת, הזווית הזאת יש שווה לזווית הזאת. מה יכולות להיות הזוויות 3x ועוד 5 ושל ה-x ועוד 16? מה יכול להיות הגודל שלהם? אולי לז OM tools got read was a need for considered to be הסת MO large um hep? והקודקוד זה. השנייה, של כאן, x, 16, x השנייה... האפשרות השנייה היא זאת. היא מתארת את שתי זוויות הבסיס, בכל מקרה הן תהיה נשבות. אולי זאת תהיה 3x5, ואולי זאת שכאן היא x416. וזאת שכאן זאת האפשרות האחרונה. למעשה אנחנו לא חייבים לעשות את כולם. זה כאילו שאנחנו נחליף את השניים האלה. אם זאת היא x416 וזאת 3x5, נסרטט בעצמנו פשוט עוד משולש. ברור כי ההחלפה של שתי אלה לא תשנה כלום, בגלל שהן שוות זו לזו. ואת זאת אנחנו יכולים להשוות 3x ועוד 5, לא תשנה כאן שום דבר בגלל שהן שוות זו לזו. המקרה האחרון עם הזווית הזאת, כעת זאת היא x והזווית הזאת היא 3 3 נעבוד על כל אחד מהם בנפרד, במקרה הזה, אם זווית הבסיס הזאת هي 3x ועוד 5, זאת היא זווית הבסיס, 3x ועוד 5, אנחנו יודעים כי שלושת אלת הסתכמנה ל-180 מעלות, יש לנו 3x ועוד 5 ועוד 3x ועוד 5 ועוד x ועוד 16, יהיה שווה 180 מעלות. יש לנו 3x, פשוט נחבר, יש לנו 3x ועוד 3x. שנותן לנו 6x ועוד x נוסף ייתן 7x, ויש לנו כאן 5 5 זה 10 ועוד 16 זה ל-26. זה שווה ל-26, וכל זה יהיה שווה 180 מעלות. יהיה לנו כאן נחשב 180 פחות 26, אם נפחית 26 משני אגפים נקבל 180 פחות 20, 180 פחות 20 זה 160, פחות עוד 6 זה 154. 154, קיבלנו כי 7x שווה ל-154, נראה כמה פעמים זה, האם נחלק את שני אגפים ב-7, נקבל כי 7 נכנס 20 פעם ב-140, 20x ויש לנו עוד 14, נראה כי זה יהיה 22 פעמים, כלומר x שווה ל-22, האם צדקנו 20 כפול 7 זה 140, ו-40 ועוד 14 זה 154. קיבלנו x שווה ל-22, במקרה הראשון זה 22 מעלות. קיבלנו x שווה ל-22 מעלות, זה היה המקרה הראשון. עכשיו נעבור למקרה השני שכאן. כעת יש לנו, יש לנו עכשיו, שני המשתנים האלה יהיו שווים זה לזה, בגלל שהם, בגלל שהם שניהם זוויות הבסיס. קיבלנו כי 3x ועוד 5 שווה ל-x ועוד 16. אפשר להפחית x משני האגפים, וזה ייתן לנו 2x ועוד 5 שווה ל-16. אנחנו יכולים להפחית 5 משני אגפים, ונקבל 2x שווה ל-11. עכשיו אפשר לחלק את שני אגפים, אתם יכולים לחלק את שני האגפים 2 ותקבלו כי x שווה ל-11, הוא שווה ל-11 חצאים, וזה היה המקרה השני שלנו. כעת נעשה את המקרה השלישי. אם זווית הבסיס הזאת היא x ועוד 16, זווית הבסיס הזאת, תהיה גם هي x 16, הן חופפות. אנחנו יכולים לעשות את הדבר הראשון שעשינו במקרה הראשון. כל הזוויות האלה צריכות להסתכם ל-180 מעלות. יש לנו x ועוד 16 ועוד x ועוד 16 ועוד 3x ועוד 5. אם תסכמו כולן ביחד תקבלו 180 מעלות. נסכם יחד את כל היוורי ה-x. נקבל x ועוד x 2x ועוד 3x זה 5x. קיבלנו 5x. חמשה x, ויש לנו עוד 16 אסורים, ו עוד שש אסורים זה 32, ושתיים, שלושים ושתיים עוד خمس זה 37, ושבעה, עוד שווה לא מאה שמיני נפחית שלושים ושבעה, אגפים, ונקבל כי חמישה x שווה לא. 143, זה לא התחלק פה, נחלק את שני אגפים ב-5, נקבל כי x שווה ל-143 חלקי 5. אתם יכולים להשאיר את זה כשבר, או שאתם יכולים לכתוב את זה כמספר מעורב או כל דרך אחרת שתרצו סיימנו, יש לנו שלוש, יש לנו שלוש אפשרויות להערכים של x. בהתאם למידע שהם נתנו לנו כאן.